Ми на початку року, ми знаємо, що ми вилетіли в першу е, групу євроафриканської зони. В, у дівчат це вже, е, як кажуть тенісісти, м'я сорубка. Ти граєш 7 днів, ну, там, тиждень йде турнір, взагалі з них ти граєш 5. Ти проходиш е, кількість команд у своїй групі, виходиш з групи і ще граєш фінали. Якщо матч е, Кубка Федерації йде там 3 дні, чи два дні, чи три дні, а, і ти граєш одна команда проти іншої команди. То тут ти ці три дні вміщуєш в один. І це і психологічно дівчатам дуже складно, і фізично досить складно кожен день грати. І іноді грати і індивідуально, і парну партію. Ну, складно. Але ми пробилися, ми грали з Румунками, не вийшло. В них Сімона Халіб, вона, ну, як не крути, все ж таки свою команду. Забрала у світову групу, ми залишилися у цій м'ясорубці, і ми знову цей рік будемо починати знову з Будапешту, знову з цієї м'ясорубки. Ну вже румунок не буде, може і пройдемо, дай боже. Тут, я повторюся, Наталії Медведєвої доведеться зробити складний вибір серед дівчат, адже у нас дуже гарна була команда. Це вже награна комбінація Людмила Кіченок і Ольга Савчук-Парна. Плюс перший номер – Ліна Світоліна, і другий – Надя Кіченок, теж себе показала такою стопроцентною лідеркою, такою другою ракеткою команди. Але в нас є, не будемо з рахунків, скидати Лесю Цуренко, яка заграла, яка, можливо, теж кандидат до команди, адже вона друга ракетка України, а, і Козлова, яка зараз прогресує. Там багато дівчат, є, є з кого вибирати. Це і добре, і погано, адже хтось має зробити цей вибір, і цей вибір за Наталію Медведєво. Вітіскоп. Спортивне відео.